Nivočina bez člověka není možná. Pani Davis, teď jsme to slyšeli, divočina bez člověka není možná. Já se tady trochu obávám, že pan zahradník nepochopil smysl národních parků, protože uh, národní parky uh, hlavně zdůrazňují ochranu divoké přírody. A uh, ochrana divoké přírody je velmi důležitá, právě proto, že nám dává přírodo se dívat uh, přírodě pod pokličku. To znamená, že my víme, jaké přírodní procesy v té přírodě probíhají a pak se můžeme od nich poučit, jakým způsobem uh, tu oblast manažovat. Ano. Národní parky mají čtyři různé zóny, vlastně ta zóna divočiny nebo divoké přírody je jenom jedna z nich. Máme tady na druhé škále tu čtvrtou zónu, která je kulturní krajina. Tam si myslím, že ty omezení jsou úplně minimální. Vláda alokovala, na respektive ministerstvo životního prostředí, alokovala 100 milionů obřím, kteří jsou postiženi tím že třeba nemohou se rozvíjet v národních parcích, to si myslím, že je naprosto v pořádku. Jsme to je to dostatečná částka na to, aby Já si myslím, prostě že v této chvíli je to dostatečná vyrovnali. částka. A že je nutné obmovovat. na politické úrovni vysvětlit těm obcím, proč tohleto je naše priorita. Protože pokud ztratíme kontakt s přírodními procesy, tak nemáme šanci už je někde jinde obnovovat naší kulturní krajiny.